Azərbaycanda sosial şəbəkə iştirakçıları arasında xankəndini vür haştaqı trendə çevrilib. Kanal 13-ün verdiyi məlumata görə haştaq Facebook və Twitter üzərindən paylaşılmaqdadır. on minlərlə sosial şəbəkə iştirakçısı bu haştaq vasitəsilə Elmənistanın işxalçı siyasətinə açıq formada etiraz etməkdədir. Haştaqın yaranmasından səbəb isə ötən həbdə Elmənistanın başnaziri seçilmiş Nikol Paşinyanın Azərbaycanın tarixi torpağı olan və hazırda Elməni separatçılarının nəzarət etdiyi xankəndinə səf et məsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı çıxışlar etməsi olub. Paşinyan separatçı rejimə dəstək verərək rəsmi Ravanın hər zaman onların yanında olacağını deməsindən sonra Azərbaycandakı sosial şəbəkə iştirakçıları Xankəndinin vur hashtagını gündəmə gətirib. Sosial şəbəkə iştirakçıları hətta Azərbaycan prezidentindən Paşinyanın Xankəndinə gətirmiş helikopteri vurmağı da tələb ediblər. Məsələ ilə bağlı Yeni Müsavat qəzetində Rəsmi Bakı Paşinyanın helikopterini niyə vurmadı başlığı ilə? yazıda yazılıb. Xankəndini vur aksiyası isə artıq sosial şəbəkələrdən real həyata keçib. Belə ki, artıq Azərbaycanın müxtəlif yerlərində divarlarda konkret olaraq İlham Əliyev ünvanlanmış Cənab Prezident Xankəndini vur şüarı ilə aksiyalar keçirilir. Qeyd edək ki, Ermənistanda baş vermiş məlum dəyişiklik Azərbaycanda Qarabağ məsələsini gündəmə gətirib. Belə ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı may ayının əvvəlində Bakı şəhər icra hakimiyyətinə edərək, azad edək tələbi ilə Bakıda kütləvi aksiya keçirmək istədiyini bildirsə də Bakı Şəhər Ecrə Hakimiyyəti qurubun təklifinə rəcabı vermişdi. Azərbaycan! Azərbaycan! azərbaycan, azərbaycan askeri! askeri